Сьогодні різдвяний тролейбус курсує за маршрутом номер 10, який сполучає центр із мікрорайоном Озерна. Жителька Озерної Світлана розповіла свої враження від поїздки у різдвяному тролейбусі. Піднімається настрій, приємно їхати. І, бачите, тролейбуси зараз не такі загружені, що все-таки люди бояться менше їздять. Їхати дуже добре. Олена у мікрорайоні Озерна поки декорований різдвяний тролейбус не зустрічала. Ну, якби я його побачила, то змінився б на краще, але я тільки вийшла з дому, то я, на жаль, не бачила тролейбуса, але ідея гарна. Я думаю, мені сподобалося. Минулі роки електротранспорт обласного центру прикрашали лише всередині. Цьогоріч, за допомогою спеціальної аерографії, тролейбус прикрасили ізовні. Розповідає головний інженер комунального підприємства Електротранс Олексій Ковтон. Для декорування обрали різдвяну тематику. На ньому ви можете побачити, що там тематичні українські мотиви святкування саме різдва. Тобто, то є е, колядники, е, відповідно, е, зоря на ніч, вечір український. Насправді, ідея е, виношувалась досить давно, якщо мешканці звертали увагу, ми е, і попередні роки прикрашали тролейбуси, е, але е, саме в цьому році е, вирішили зробити саме от в такому різдвяному стилі, тому що попередні роки вони прикрашали приклашалися в загальному такому новорічному е, вигляді. Окрім традиційних зимових прикрас, в салоні розмістили репродукції картин на різдвяну тематику, каже Олексій Ковтун. Відповідно, там іграє музика, тобто звучать постійно в салоні колядки. Він курсує по всьому місту. Щодня в нього новий маршрут, щоб могли скористуватися ним абсолютно всі мешканці нашого міста, абсолютно зі всіх мікрорайонів. Працюватиме різдвяний тролейбус і у новорічну ніч. Окрім нього, у місті вночі курсуватимуть ще сім тролейбусів з 23 години 31 -го грудня до 6 ранку 1 січня. Охоплюватимуть вони усі мікрорайони міста. Проїзд у новорічну ніч вартуватиме 15 гривень, говорить Олексій Ковтун. Катерина Шевчук, Олександр Андр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький.